Друзі, коли ви записуєте інтерв'ю і вам людина про щось розповідає, обов'язково подумайте про те, а чи є можливість підзняти або відзняти якесь відео пов'язано з тим, про що говорив ваш герой. Тому що просто, чисто записане інтерв'ю, коли ви його публікуєте, воно не завжди буде виглядати таким цікавим, Воно буде програвати в динаміці, в цікавості. Тому відео, в якому є якийсь відеоряд, який підтверджує те, про що говорить герой. Але якщо ви запишете інтерв'ю, і у вас є можливість зняти відео, обов'язково це зробіть, обов'язково зніміть відео, щоб потім перекрити частину вашого інтерв'ю тим відеорядом, який у вас є. Заодно ви тоді зможете гарно цим відеорядом перекрити склейки, якщо вони, їх там багато, да? викинути якісь по звуку ну, браковані частини і відеорядом перекрити склейки. По-друге, по ви зможете максимально цікавим зробити ваше відео. І навпаки, якщо у вас є якийсь відеоряд, і ви знаєте, і ви можете записати інтерв'ю по цій темі з якимось там експертом, свідком там спеціалістом в цій галузі. Записуйте інтерв'ю і разом з відеорядом, і можна на інтерв'ю накладати відеоряд і будувати таким чином свої сюжети. Сподобався урок? Підтримай проект лише одним доларом на Патреоні, і я зможу більше викладати корисного відео на своєму каналі. Посилання на Patreon шукай в описі. Також в описі є посилання на повний онлайн-курс «Відеозйомка».